Volám sa Marek Korený, nie, niečo v tom zmysle mám povedať, či... <laughs> Naša firma sa zaoberá realitným biznisom. To znamená, že sústredujeme sa na predaj a prenájom nenutelností. V na to, že sme si založili svoju vlastnú značku, boli zmenutení vyhľadať spoločnosť, ktorá by nám vedela tieto služby zastrešiť. Nemáme len jednu webovú stránku, stretol som sa už aj s inými spoločnosťami. Ta spolupráca nebola až taká, by som povedal, uh... Osobná, promptná a z toho dôvodu som vyhľadal spoločnosť, ktorá by mi bola trošku bližšie, ktorá by vedela promptnejšie reagovať na moje požiadavky a myslím, že som trafil presne. Pre mňa ako zákazníka je prvoradý prístup a zo spoločnosti Lemonium som presne toto dosiahol. Dôležitou vecou pri mojej webovej stránke je, aby webová stránka mala slušnú grafiku, a hlavne aby funkčnosť a jednoduchosť bola pre klientov, ktorí hľadajú nehnuteľnosti, čo najjednoduchšie. Čo si myslím, že sa nám celkom podarilo. Lebo vy ste mi dali celkom dobré odporúčania, ako to spraviť, kde to spraviť. A to chcem nejako, že skrátka už ste sa stretli s hotovaním aj s webov pre realitky. No skrátka, že ste vedeli hľadať rôzne možnosti. Nešli ste nejakým jedným smerom, tak toto je v podstate dané, tak toto bude. Taká spokojnosť bola istotne super.